Hyvä. Töta, tervetuloa kaikki, tosiaan puhutaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta tieteenkäsittelytieteen oppimisesta ja mitä se voisi olla ja miltä se voisi näyttää. Ja tervetuloa myös striimissä kaikille mukaan. Ähm, materiaalit, joita näytän tänään, löytyy tuolta hellorubi.com kautta love letters englanniksi ja suomeksi Otavan oppimisen palveluista. Uh, niitä saa kopioida, niitä saa hyödyntää luokkahuonekäytössä ihan ilmaiseksi ja tota, melkein kaikilla koululla nuo Otavan tunnukset onkin, jos jollain jostain syystä on, niin saa laittaa mulle viestiä, niin laitan tulemaan niitä. Ja niille, jotka striimin päässä kuuntelee, niin bit.ly kautta sahko rakastaa, niin löytyy nämä materiaalit, mitä tässä äsken jaettiin kaikille. Eli bit.ly kautta sahko rakastaa. Ja tota, mä voisin aloittaa... Tällaisesta tunnustuksesta. Eli varhaiskasvatus on mun aihe, josta mä ehdottomasti tiedän vähiten yhtään mitään. Ja mä luulen, että se on suurin myös mysteeri ohjelmointiopetuksen ja tieteenkästelytieteen opetuksen puolella. Siitä on varmaan vähiten tehty tutkimusta, että mitä ne asiat on ja mitä ne taidot, mitä niin varhaislapsuuden puolella pitäisi olla. Ja mun sen takia, että kaikki, jotka nyt istutte täällä työpajassa, voitte ajatella, että te olette vähän niin kuin pioneerityötä tekemässä. Se ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi esimerkkiä siitä, mitä se voisi parhaimmillaan olla. Mä olen täällä bondaltu jo useampaan otteeseen tänään tämmöisen Reggio Emilia-nimisen varhaiskasvatusfilosofian tai pedagogiikan ympärillä, joka tulee Italiasta ja joka ehkä tähän ajan kohtaan sopivasti niin syntyi vähän toisen maailmansodan jälkeen, jolloin he kunnallisesti tai huomasivat siellä kylässä, erityisesti äidit, että niiden täytyy kehittää aivan uudenlainen tapa kasvattaa lapsia. Aivan uudenlainen tapa järjestää koulutus kaiken fasismin ja natsismin jäljiltä. Ja tuota, sen sijaan, että ne kirjoittanut kirjoittaneet projektimuistion tai uh, jonkinlaisen strategiapaperin, niin Loris Malagutsi, yksi näistä filosofian perustajista, kirjoitti runon lapsen sadasta kielestä. Ja hän vähän löyhästi sanottuna totesi, että lapsella on sata kieltä ilmaista itseään, että on konttaamisen kieliä, laulamisen kieliä, Tuota, noiden um, veistämisen kieli ja piirtämisen kieli, mutta usein me aikuiset viedään lapselta 99 niistä kielistä ja sanotaan, että sulla on vaan kirjoittamisen ja lukemisen kieli, mutta onneksi lapset tunnistavat, että mielikuvitus ja tiede ja kuvittelu ja maailma, äh, kuvittelu ja unelma, ne on asioita, jotka kuuluu yhteen, ei erikseen, ja sanoo, että ei lapsella on sata kieltä. Ja vähän tämän sadan kielen hengessä mä olen ajatellut, että tästä jostain se lähtee se varhaiskasvatuksen miettiminen tällä ää, tietojenkästelytieleen puolella. Ja minulla on yksi tämmöinen harjoitus, jossa mä pyydän opettajia, joiden kanssa mä olen tehnyt aikaisemmin töitä, niin miettii tällaisia ää, erilaisia kieliä, niin kuin maalaaminen, ää, sensorileikki, tuota, piirissä istuminen, tarinat, savi. Miettiin tietenkästelytieteen konsepteja ja nämä ovat aika herkullisia yhdistelmiä, mitä rupeaa tulee, kun yhdistetään vaikka tarrat ja algoritmit tai ä, tietokoneen rauta ja valokuvaus. Ja ehkä mä toivon, että te käännätte vielä viimeiseksi, eli minuutiksi, aivot vähän tähän narikkaan. Mulla on ihan askel askeleelta eteneviä tehtäviäkin, mutta sen lisäksi mä toivon, että te pidätte jotenkin mielen auki, koska te olette niitä, jotka ymmärtää nimenomaan sitä, millaista on kasvaa ihmisenä. Mä ymmärrän, millaista on kasvaa tietokoneena, mutta te ymmärrätte, millaista on kasvaa ihmisenä ja se olisi tosi tärkeää tuoda osaksi tätä keskustelua. Ja jos tälläin tosi löyhästi voidaan jakaa ohjelmointiharjoituksia tämmöiseen kolmeen kategoriaan, että on niitä sellaisia uh, drillieksersaiseja tai harjoituksia, jossa vaan toistetaan jotain ennakkoon annettua tehtävää. Ja sitten toisessa ääripäässä on sellaiset hyvin konstruktiiviset, avoimet, uh, niinku löyhät tehtävät. Ja sitten siinä välissä on jotain sellaista, missä on olemassa olevaa materiaalia, jota vähän voi muokata ja jossa vähän niinku ohjataan sitä löytämisen iloa lapselle. Niin mun ja tämä on henkilökohtainen preferenssi, mutta minusta tuntuu, että erityisesti varhaislapsuuden puolella tuo konstruktiivinen asenne on se, millä kannattaa mennä eteenpäin. Joten aika monet niistä harjoituksista, joita mä tänään näytän, joita olen poiminut, jotka minusta erityisesti sopisi varhaiskasvatuksen puolelle, on nimenomaan aika avoimia jotka kannustavat enemmän lapsia keskusteleen ja jutteleen ja piirtään ja kuvitteleen, kuin että yritettäisiin tosi tiukasti määritellä tai opetella jotain yhtä asiaa. Ja Vähän niin kuin aamun hengessä, niin erityisesti varhaislapsuudessa mä luulen, että ne muistot ja pelottomuus ja ihmettelyn taito on ne tärkeät asiat. Joten aika monet niistä harjoituksista, mitä tänään näytän, niin liittyy siihen, että, että tehdään yhdessä ja koetaan yhdessä jotain. Tota, Minulla on tässä muutama ää, näitä suomenkielisiä videoita, mitä ajattelen, että mä voisin näyttää teille lyhyesti, jotka liittyvät noihin harjoituksiin, joita te olette tehneet, tai joita te olette tekevät tässä seuraavaksi. Ja, äh, noin, no ehkä vielä yksi esimerkki sieltä, että tuota, äh, leikkipuistoa suunniteltaessa, niin, niin katoin aika paljon sitä Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja minkälaisia asioita tai teemoja sinne oli nostettu. Ja suunnitelmaan kuuluu oppimisen alueita ja sitten laaja-alaisen oppimisen teemoja, niin sitten keksin sinne ihan muina pedagogeina alle, että miten ne voisi liittyä tuohon tietokonepuistoon. Siellä on tällaisia teemoja kuin vaikka ähm, tota, tutkin ja toimin ympäristössä, niin etsitään ympäristöstä suuria ja pieniä asioita, laitetaan ne järjestykseen. Äh, kasvan, kehityn ja liikun. Temppuillaan laudalla opettajan antamien ehtolausekkeiden mukaisesti. Minä ja meidän yhteisömme keskustellaan, millaisissa ammateissa tietokoneita käytetään. Eli ei oikeastaan tämän monimutkaisempia asioita vielä varhaiskasvatuksen puolella. Ja äh, ehkä tämä antaa myös uskoa siihen, että kaikki se, mitä te olette oppineet tänä päivänä, niin, niin on sellaista, mikä äh, voi mennä suoraan käytäntöön. Mutta aika monen noista harjoituksista, joita olen tänään teille valinnut, niin ne on leikkaa, liimaa tai kuvittele harjoituksia, niin jos haluaa vielä ekstra äh, pinnistää aivoja, niin voisi miettiä, että löytyisikö sinne joku semmoinen kehollinen ulottuvuus. Ja sen takia jätän sitten tossa myöhemmin tämän slaidin esille, jossa näkyy vähän noita erilaisia piilossa olemisen ja, ja, ja äh, tota, äh, tasapainoilun ja muun teemoja, jos niistä saakin ideoita, että miten näitä samoja harjoituksia voisikin sitten tuoda sinne kehollisemman oppimisen puolelle, koska se on kuitenkin aika iso osa pienten ihmisten kasvamista. Mutta tosiaan, ää, vielä ennen kuin mennään harjoituksiin ja videoihin, niin mä halusin tämmöisen käsitteen näyttää teille nopeasti. Tämä on niin iso aihe, että tätä ei 45 minuutissa millään käydä läpi, mutta Computational Thinking on teeman nimi. Se suomeksi vähän vaihdellen käännetään algoritminen ajattelu, ohjelmoinnillinen ajattelu, ohjelmallinen ajattelu mutta löyhästi sanottuna se tarkoittaa niitä ajattelun taitoja ja käytäntöjä, joita, tarvitaan, joita ohjelmoja tarvitsee ennen kuin se edes kirjoittaa riviäkään koodia. Eli sellaisia taitoja kuin vaikka se, että miten otetaan ongelma ja puretaan se ongelma osa osiin, niin että sille tietokoneelle voi sitten jossain vaiheessa kirjoittaa sen koodin. Miten automatisoidaan ongelmia? Miten Ajatellaan algoritmisesti, miten yleistetään joku ongelma ja tunnistetaan sieltä, mikä on yksittäinen asia ja mikä on joku sellainen asia, joka on yleinen. Ja sitten siinä on myös käytäntöjä, niin kuin luovuutta, yhdessä tekemistä, sietokykyä, kärsivällisyyttä. Ja ne teistä, jotka nyt katsovat tota, silleen, että hei, me tehdään noita kaikkia jo, niin, niin teettekin. Minusta tämä on yksi varhaiskasvatuksen isoimpia asioita, on se, että itse asiassa aika vähän tulee mitään täysin uutta. Enemmän se itse asiassa tapahtuu se oppiminen siellä opettajan äh, pään sisässä tai ka, varhaiskasvattajan pään sisässä. Ja se yhteys siihen, että vaikka silloin, kun lapsille opetetaan äh, järjestään äh, vaikka jotain a, suuruusjärjestykseen asioita, niin siinä samassa yhteydessä voikin puhua siitä, että et myös tietokoneet järjestää asioita, mutta tietokoneet järjestää valtavan paljon isompia määriä dataa a, ja tietoa, mutta ne silti tarvii ohjeet siihen ja ne silti pitää järjestää jonkun ominaisuuden mukaan. Ja puhutaan tänään siitä, että minkälaisten ominaisuuksien mukaan asioita voi järjestää, joka on asia, jota varhaiskasvatuksessa kuitenkin harjoitellaan. Sitten vielä pieni tarina. Osa teistä on kuullutkin tämän jo tänään, mutta minusta tämä kuvastaa vähän sitä, että millaista se varhaiskasvatuksen ohjelmointiopetus voisi olla. Tässä on pieni tyttö nimeltä Ruby. Rubi on kuusi-vuotias. Tomera on pieni tyttö. Ja kun Rubille sanotaan, että pue vaatteet päälle, niin Rubi pukee vaatteet päälle, mutta jättää pyjamat alle, koska isä ei erikseen sanonut, että pyjamat pitää ensin pukea pois. Ja sitten kun Rubille sanoa, että siivoa huoneesi, se on täysi läävä, laita lelut paikalleen, niin Rubi laittaa kyllä lelut paikalleen. Se laittaa barbit ja pehmoeläimet ja, ja leigot järjestykseen nätisti, mutta jättää kynät ja paperit lattialle, koska ihan kynät ja paperit oikeasti ole mitään leluja. Ja tämä on... Aha, tarina, joka on aiheuttanut harmaita hiuksia monissa varhaiskasvattajissa, koska näitä lapsia löytyy paljon. Mutta esimerkki siitä, että miten tietokoneelle pitää antaa tarkkoja ohjeita oikeassa järjestyksessä, pitää olla tarkka asioiden nimeämisen kanssa. Ja silloin, kun ratkaistaan uutta isoa ongelmaa, niin se täytyy ensin purkaa pienempiin osiin. Ja ehkä tähän liittyen tuo ensimmäinen video, joka liittyy teidän harjoitukseen, jossa pyydetään miettiin, että... Mikä on järjestys? Miettii sitä, että ne teistä, jotka olivat tuossa aikaisemmassa työpajassa, jossa opeteltiin hampaiden pesualgoritmia, niin mitä tapahtuu ensin, mitä tapahtuu sitten, mitä tapahtuu sen jälkeen mitä tapahtuu lopulta. Katsotaan tähän liittyvä video ja sit voi sitten ideoida muutamia sellaisia joka jokapäiväisiä asioita, joita lapsen elämässä tapahtuu, joita voisi sitten lähteä purkamaan osiin. Mutta ensin pieni video. Nämä on nyt suomen kiel, Kun näin. ratkaisemme ohjelmointiongelmia ongelmia aloitamme hajottamalla ne pienemmiksi ongelmiksi. Tätä kutsutaan osiin purkamiseksi. Purat ongelmia osiin koko ajan. Joidenkin asioiden on tapahduttava oikeassa järjestyksessä, jotta ne toimivat. Millaisiin vaiheisiin jakaisit hampaiden harjaamisen? Millaiselta näyttäisi sängyn sijaaminen? Kurpitsapiirakan tekeminen saattaisi näyttää tältä. Keksi muita tehtäviä, joita purkaa osiin. Ohjelmoijat purkavat ongelmia osin ihan samalla tavalla. Ohjelmaa kirjoittaessa ne hajottavat koodin usein pieniksi ongelmiksi. Mutta minkälaisia muita taitoja tarvitsemme, jotta osaamme erotella ongelman osiin? Eli tehtävä, ensimmäinen tehtävä, miettiä arkipäiväisiä asioita, joita teidän varhaiskasvatuksessa voitaisiin. Ää, lähteä purkamaan osiin ää, tonne sinisiin palluroihin, ja mä tiedän, että täällä on monta sellaista, että katselee, että en mä nyt raaskin tähän kirjoittaa mitään, fleece kirjoittakaa, te saatte nämä kaikki materiaalit. Ää, se on tosi tärkeää, samalla tavalla kuin lapsille, että et se muisti tulee sormenpäiden kautta, niin ää, hyödyntää sitä paperia ja materiaalia, tota, mikä on täällä. Ää, se, tiedän, että se kiusaus pistää taskuun ja tallentaa, niin on iso, mutta lupaan, että teille jää paremmin mieleen, jos myös teette mukana. Miettikää sitä ja sitten lisää ekstraa, jos keksii jotain tuon harjoituksen ympärille, missä se tosiaan pääsee liikkumaan lapset mukana, että se ei ole pelkästään piirtämistä tai kirjoittamista. Käytetään tähän tota, ehkä semmoinen viitisen minuuttia aikaa suurin piirtein. No katsotaan sitten toista esimerkkiä, minkä mä poimin teille. Tämä tota, liittyy vähän siihen, miten tietokoneet näkyy lasten elämässä ja kuka tietokoneita käyttää ja mihin niitä käytetään. Tietokoneet ovat kaikkialla ympärillämme. Ne ottavat meitä päivittäisissä tehtävissä. Lapset käyttävät tietokoneita esimerkiksi viihteeseen, tiedon etsimiseen ja yhteydenpitoon toisiinsa. Aikuiset taas käyttävät tietokoneita monin eri tavoin, kaupoissa, tehtaissa, sairaaloissa ja kouluissa. Tässä harjoituksessa pohdimme, millaisia tietokoneita eri ammateissa käytetään. Tarvitsisiko poliisi potilastietotablettia? Entä myyjä ja Leikkaa irti tietokoneet ja laita ne oikean henkilön kohdalle. Kun olet valmis, mieti vielä yksi uusi ammatti ja millaista tietokonetta siinä tarvitsee. Millaisia tietokoneita maanviljelijä, lentoymäntä tai eläintenhoitaja käyttää? Nyt on sinun vuorosi. Seuraavan kerran kun näet aikuisen työskentelevän tietokoneella, kysy, mitä oikein teet. Haastattele suosikkiäikoistasi tai perheenjäseniäsi oppiaksesi, miten tietokoneita käytetään töissä tai eri ammateissa. Tämän harjoituksen historia oli tosiaan siinä, että usein kun puhutaan varhaiskasvatuksesta tietokoneista, niin sanotaan, että tässä on näppäimistö ja tässä on ruutu. Mutta toi on ehkä tietoa, joka vanhenee aika nopeasti, kun taas sitten lapsia kiinnostaa kamalasti aikuisten maailma ja mitä siellä tapahtuu. Ja jotenkin meidän omakin kyky tunnistaa, että mitkä kaikki asiat meidän ympäristössä oikeastaan on tietokoneita ja minkälaisten tietokoneiden kanssa me itse joka päivä uh, toimitaan, niin on aika... Uh, se ei ole aina helppoa huomata, että miten monenlaisiin tietokoneisiin me luotetaan. Joten tässä harjoituksessa tosiaan toi ä, työkalupakki on muistaakseni suomenkielinen. Ä, mikä se oli? Joku, joo, työkalupakki ja sitten siinä on semmoinen leikkaa liima. Ja me tiedän taas, että ei millään huvittais rikkoa sitä paperia, mutta please, please, please, leikatkaa. Tai sitten ainakin tota, ottakaa siitä se, ä, piirtäkää sinne se, mitä, minkälaisia tietokoneita vaikka opettaja käyttää työssään tai ä, joku muu ammatti. Ja miettikää. Tuota, sitä kautta. Ja tämän harjoituksen tavoitteena on tosiaan osoittaa sitä, että minkä monenlaisia tietokoneita ja ehkä myös minkälaisissa konteksteissa tietokoneita käytetään tänä päivänä. Ei ole ihan helppo myöskään harjoitus, joten tuossa tuota, on, mitä mä sanoisin, siellä on yksi sellainen kohta, joka aiheuttaa yleensä vähän kysymyksiä, että mihin se kuuluu. Mutta sitten kun teillä on pakko valita, niin sit se yleensä löytää oikea tietokonepaikkaansa paikkaansa. Siinä mielessä ikäluokka on haastava, kun aikuisillekin se on välillä vaikea tehtävä. Siellä oli kysymys. Materiaalit löytyy Otavan oppimisen palveluista. Jo, joo. sieltä saa myös yhtä lailla otettua. Ja sama juttu kuin äsken, tuota, otetaan viitisen minuutti ja sit otetaan ideoita, että minkälaisia... Ei tarvitse ehkä käydä läpi oikeita vastauksia, mutta minkälaisia muita tietokoneita tulee mieleen, tai ehkä myös, että miten tätä harjoitusta voitaisiin laajentaa äh, sille, että se taisi vain yksi pieni osa päivän tekemistä, mitä muuta tähän ympärille voisi keksiä päiväkodin tai varhaiskasvatuksen päivään. Hyvä. Otetaan sitten vielä viimeinen äh, harjoitus, joka liittyy. Uskomattomia. Voit löytää nyt. itsestäsi. Tieto. Ei toisiksi viimeinen. Eli joka liittyy siihen, että mitä tietokoneella sit oikeastaan tehdään. Tämä on haastava kysymys varsinkin varhaiskasvatuksen puolella, koska lapset tekevät niin erilaisia asioita koneella, riippuen siitä, millaisesta perheestä tulee ja millaiset säännöt perheessä on. Joten tähän ehkä kannattaa suhtautua sillä tavalla, että kaikki asiat ovat arvokkaita ja enemmän kertoo siitä, että, että mitä se lapsi itse huomaa tai minkä se haluaa tuoda esille. Mut katsotaan tosiaan tuo pieni video. Tietokoneet ovat aika uskomattomia. Voit löytää internetistä melkein mitä tahansa, keskustella vastakkaisella puolella maailmaa olevien ystävien kanssa tai tehdä musiikkia, piirroksia, pelejä, tarinoita tai ohjelmoida sovelluksen. Keksitkö lisää asioita, joita tietokoneella voi tehdä? Piirrä kuva itsestäsi tietokoneen kanssa. Minkälaisia sovelluksia käytät? Piirrän ne. Minun lempisovellukseni on luultavasti herätyskello. Pidä myös videoiden katselusta ja sään tarkastamisesta. Ohjelmoijat ovat rakentaneet käyttämämme sovellukset. He ovat tunnistaneet ongelman ja luovat sovelluksia niiden ratkaisemiseksi. Etsi tietoa jostain kuuluisasta tietojenkäsittelytieteilijästä tai koodaajasta. Mitä hän keksi? Ja tässä harjoituksessa tosiaan idea on, että lapset pääsee kertomaan siitä, millaisia asioita ne tekee tietokoneella. Se on hämmästyttävää, miten tarkasti esimerkiksi lapset osaa piirtää Netflixin logon. Se on melkein järkyttävää, mutta, tai, tai jonkun lempitietokonepelinsä levelin. Mutta myös yllättävän paljon varhaiskasvatusikäiset niin osaa kertoa tietokoneista ja ehkä antaa tilaa sille niiden tarinoille niin, niitä ei aina työnnetä syrjään ja myös, myös ehkä sille uteliaisuudelle, koska ne näkee, että isommat lapset tekee kaikenlaista. Ja sitten toinen näkökulma on se, että joku tekee nämä kaikki asiat, että maailmassa on ihmisiä, joiden tehtävä on koodata sovelluksia, joiden tehtävänä on tunnistaa, että ehkä me tarvitaan, ruoanjakelusovellusta. Ehkä me ei tarvita ruoanjakelusovellusta. Ja että nämä lapset itse voi olla rakentamassa sellaisia sovelluksia maailmaan. Käytetään muutama miettinytti niin siihen, niin saatte piirtää sinne joko itsenne käyttämässä jotain sovellusta, tai yrittää muistella, että miltä se teidän oma asia tietokoneella tehdessä näyttikään. Ja sitten otetaan pieni keskustelu vielä. Ja sitten mennään vielä viimeinen harjoitus, ja sitten taitaa olla kohta päiväpulkassa sen jälkeen. Mulla on semmoinen harjoitus, jossa lasten, nämä on kouluikäisiä suurin piirtein, niin pitää laskea, kuinka, monta tietokone, kuinka monen tietokoneen kanssa ne päivittää ja vuorovaikuttaa. Ja ensimmäisenä päivänä se tehdään niin, että niitä lapsia ei briefata sen enempää, mutta sitten tokanapäivänä sanon niin, että oletteko te miettineet, että bussikortin näyttäminen, siinä on tietokone mukana. Ja jos Useimmissa kahvia lapset ei nyt juokkaa, mutta tota, useimmissa jääkaapeissa on nykyisin jonkinlainen tietokone mukana. Ja sitten, kun on vähän niin salapoliiseja ympäristössä ja tarkkailee, että montaksi tietokonetta löytyy, niin se luku on yleensä yli sata tuota, päivässä, kun sitä rupeaa oikein ajattelemaan, että missä kaikessa. Tai siinä, että miten uh, noi, tota, kaupungin liikennevalot, niin niitä kontrolloi tietokone, joka uh, katsoo, että miten ne tota, liikenne sujuu siellä ja näin poispäin. Ja ehkä tämä on just niitä asioita, että koska me ei tiedetä, miltä tämä seuraavan sukupolven tietokoneet tulee näyttää, me pystytään ehkä arvailemaan, että ne ei näytä samanlaisilta kuin meidän tietokoneet, niin kyky tunnistaa niitä tietokoneita arjessa ja ympärillä on tärkeää. No sitten vielä viimeinen, ja nyt jos ajatellaan, että tässä on aloitettu vähän niin ohjelmoinnista, sitten on puhuttu siitä, että mitä, ähm, mitä, mitä tota, äh, tietokoneella voi tehdä, minkälaiset ihmiset käyttää tietokoneita, mihin ammatteihin tietokoneita käytetään, sitten on otettu uudestaan vielä näkökulma takaisin itseen, että minkälaisia tietokoneita minä käytän ja minkälaisia sovelluksia. Niin sitten, jos taas tällainen minun kuvitteellinen niin viiden päivän, teemaviikko vaikka päiväkodissa siitä, että mitä tietokoneet on, niin se päättyisi kyllä johonkin tällaiseen vähän ylevämpään ja maailmoja syleilevämpään teemaan kuin, että mitä tietojenkäsittelytieteilijät ajattelevat, ja katsotaan vielä siitä pieni video. Olisi, että ne on ollut niin kuin jotka opiskelevat tietokoneisiin liittyviä asioita kutsutaan tietojen käsittelytieteiliöksi, ja koodareiksi. He ratkaisivat tietokoneisiin liittyviä ongelmia ja kehittävät erilaisia tapoja käyttää teknologiaa. Tietojen tarvitaan kaikkialla. Ohjelmoijat ajattelevat loogisesti, eli käsittelevät ongelmia askel askeleelta. He ovat myös uteliaita ja luovia. Piirrä tietojen käsittelytieteilijä. Miltä hän näyttää. Millaisia ongelmia hän ajattelee. Ajatteleeko koodari vain tietokonevirheitä virheitä ja ruuan toimittamista. Vai muotinäytöksiä ja robotteja? Jotkut ohjelmoijat miettivät tapoja ratkaista matemaattisia ongelmia. Toiset taas ajattelevat ihmisten vuorovaikutusta tietokoneiden kanssa. Tietojen pohtivat kaikenlaisia ongelmia maailmassa. Ja kun maailmaan tulee monipuolisempia koodereita, heidän kiinnostuksen kohteensa vievät tietokoneita uusiin suuntiin. Teknologian tulevaisuuden kannalta tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat yhdistää omia kiinnostuksen kohteitaan. Mitä tahansa ihmisen aivoista, oboun soittamiseen tai luontoon teknologian kanssa alan ja koko maailman eteenpäin viemiseksi. Ja nyt mä en aio pakottaa teitä tekemään tätä viimeistä piirrosta, koska se jää teille kotitehtäväksi. Mutta ajatus siitä, että mä yritin hirveästi löytää sitä, kuvaa. mä oon saanut sellaiset pienet tytöt, jotka on piirtäneet itsensä näköisiä tietojenkäsittelytieteilijöitä. Ja jotka ajattelee kukkia ja, ja, ja jotka ajattelee kauniita asioita. Ja musta jos me pystytään varhaiskasvatuksen puolella antaa lapsille sellainen tunne, että minä kuulun, minä olen osa tätä maailmaa, minun kiinnostuksen kohteeni merkitsevät, niin se on ehkä tärkein asia, mitä sen ikäiselle pystyy antamaan ja ne kaikki muut asiat kerkevät varmasti peruskoulun ja uh, tota, jatko-opetuksen puolella miettimään. Ja ihan viimeiseksi mä halusin vielä avata teille nopeasti tämän session otsikon, koska se tulee tällaisesta vähän filosofisemmasta pohdinnasta siitä, mitä teknologia oikeastaan on. Niin kuin sanottuna no mä oon Marjo-sukupolven, mä oon myös pelannut semmoista Civilization 4-peliä ihan hulluna pienenä, tai mä oon jossain vaiheessa, että se vaikutti peruttamattomasti siihen, miten mä näen teknologian. Civilization 4 on semmoinen peli, jossa rakennetaan siis sivilisaatio kivikaudesta aina avaruusteknologiaan asti, ja sitten siellä on semmoinen puu, johon kerätään noita erilaisia teknologioita. Ja kun mä oon koko pienen lapsuuteni katsonut, että maatalous on teknologiaa, tota, feodalismi on teknologiaa, kalastaminen on teknologiaa, ja sitten kun pystyi vihdoinkin avaamaan tietokoneet teknologiana, niin se oli hieno hetki, mutta ei olisi ollut sen ihmeellisempi kuin mikä tahansa näistä muista. Ja sitten toisaalta tuo teknologiasana se tulee kreikan kielestä, ja se tarkoittaa ongelmanratkaisun työkaluja. Niitä tekniikkoja, taitoja ja kompetensseja, mitä me niiden työkalujen mukana tuodaan siihen ongelmanratkaisutilanteeseen. Eli ihminen ja kone yhdessä muodostaa teknologian, kreikkalaisten mielestä. Niiden mielestä maatalous oli teknologiaa ja demokratia oli teknologiaa. Ja sitten mennään vielä vähän syvemmälle tähän maailmaan. Nimittäin tämmöinen espanjalainen filosofi Jose Ortega y Gasset, niin on sanonut, että teknologia on ylijäämää. Se on sitä, sitä, mitä jää yli siitä, että meidän ei tarvitse pelkästään elää tässä hetkessä. Eläimet on ei-teknisiä, mutta ihminen on tekninen, koska se pystyy ajattelemaan tulevaisuuteen. Ja jos mä ymmärrän tämän Ortega ortegaikassetin Gassetin ajatuksen oikein, niin se liittyy jotenkin tarinankerrontaan ja siihen, että me pystytään just ajattelemaan. Meillä on mielikuvitusta ja me osataan ajatella, että miten asioita te voisi tehdä paremmin. Ja jos otetaan nämä kaksi ajatusta, kreikkalaiset, että teknologia on työkalua, teknologia on ongelmanratkaisun tapoja ja ortega i ajatus siitä että teknologian tulevaisuuteen katsomista ja tarinankerrontaa, niin nämä meille kuitenkin vähän sellaisen akateemisen maun. Mutta onneksi tässä kohtaa lapset on ihania, koska muutama vuosi sitten mä kysyin joukolta alaasteikäisiä lapsia, että heitä määrittelemään, että mikä heidän mielestään on teknologiaa, kuka teknologiaa käyttää ja mihin sitä käytetään. Ja oli kyllä jo yhdeksänvuotias tyttö, joka sanoi, että teknologia on sähköä, joka rakastaa. Sitä käytetään leikkimiseen. Meillä käytän sitä äidin kanssa keskustelemiseen, me käytämme WhatsApp-applikaatiota ja sitten viimeisimpänä ja tärkeimpänä ihmiset käyttävät teknologiaa. Ja minusta jollain tavalla tämä on se syy, miksi. Pienten lasten kanssa tekeminen on niin motivoiva ja hienoa, koska ihan muutamalla sanalla ne pystyy uudelleen kääntämään sen, miten me nähdään teknologiaa, sähköä, joka rakastaa ja antaa meille uuden tavan ajatella sitä todellisuutta, jossa me eletään. Kiitos kaikille. Täällä on muutamia näitä ylimääräisiä materiaaleja noista aikaisemmista workshopeista. Ehdottomasti saa tulla hakemaan, jos on käyttöä niille. Uh, mä laitan vielä hetkeksi noin uh, domainit näkyville, niin saatte ladattua sieltä. Eli tuolta oppimisen palveluista löytyy nämä kaikki eri materiaalit ja videot uh, suomen kielellä, ja Love letter sivustolta löytyy enkun kielellä. Ja mä tosiaan valitsin sieltä teille uh, neljä sellaista harjoitusta, mitä mä ajattelin, että sopisi hyvin just varhaiskasvatuksen puolelle. Ja tota, myös tuolla Otavan-sivustolla on mun mielestä listattu myös vähän lisää niitä varhaiskasvatusideoita, että miten näitä teemoja voi lähteä viemään sitten sinne päiväkotiarkeen osaksi. Ja ehkä tärkeämpänä te olette kaikki pioneereja, koska ei me olla opetettu peruskoulun puolella kokonaisia ikäpolvia, opiskelijan ohjelmointia systemaattisesti koskaan aikaisemmin, eikä me kyllä varmasti olla tehty sitä varhaiskasvatuksen puolella, joten kaikki se työ, mitä te teette, on kyllä tosi, tosi arvokasta ja se tieto, mitä te keräätte, on sellaista, että toivottavasti sitä voidaan hyödyntää sekä Suomessa että kansainvälisesti. ja on kyllä iso ilo, että tämä oli se, se tunti, jossa loppui matilat kesken, koska me mietittiin alun perin, että saadaanko me tänne varhaiskasvattajia jollenkaan paikalle. Niin ihanaa, että rohkaistutte paikalle ja rohkaistutte miettimään tästä näkökulmasta näitä asioita. Kiitos.